Ultima ori, prezent surpriz la bilancul SREI, presubliniere din Teleclaus Johannis va participa la prezentarea raportului, surse. În ultima perioadă cu atacuri dure privind existența unor protocoale de colaborare cu procurorii Dna, Serviciul Român de informații a decis ca prezentarea raportului să fie făcut în spatele subliniereilor închise, departe de ochii curios lor. Astfel ce, după un an marcat de scandaluri subliniere, Desfluiri, început cu trecerea în rezerva generalului Florian Coldea, se reînrupe tradiția sublinierei organizează un bilanț intern. Evenimentul se însă de o prezent surpriză, directorul SRI, Eduard Herovic, fiind nevoit să dea explicații chiar în facapresubliniere dintre dintelui. Potrivit surselor România TV, subliniereful statului a decis să meargă la bilancul care va avea loc după vele prânzului.